Miten haet e-lehtiä? Kirjaudu sisään Finnaan omilla tunnuksillasi. Valitse hakutoiminnoista Selaa e-lehtiä. Listalla lehdet ovat aakkosjärjestyksessä. Oikean reunan valikosta voit rajata hakuasi lehden kategorian, kielen tai aiheen mukaan. Voit myös hakea suoraan lehden nimellä. Lehti voi löytyä useasta eri tietokannasta, tässä tapauksessa kahdesta eri tietokannasta. Valitse aina SFX-linkki nähdäksesi lehden mahdolliset rajaukset saatavuustiedoissa. Vertaile koko tekstin saatavuustietoja tarpeisi mukaan. Tämän lehden saatavuus epsco tietokannasta alkaa vuodesta 1991, mutta päättyy vuoteen 2001. Science Directin kautta Saatavuus alkaa vuodesta 1995 ja myös uusin numero on saatavilla. Valitse sopiva tietokanta ja klikkaa sen nimeä.